BELAJAR MENULIS HURUF BESAR Y Cara tulis huruf Y Langkah 1 Lukis tiang kecil Serong ke kanan Langkah 2 Lukis tiang tinggi Serong ke kiri Lukis tiang kecil Serong ke kanan lukis tiang tinggi serong ke kiri Y Mari adik-adik kita nyanyi sama-sama Mari adik tulis huruf Y pula melangkah mudah jangan dilupa adik lukis tiang kecil serong ke kanan buat tiang tinggi serong ke kiri pula